اول شيء اغلبيتكم قاعد يقولون ليش مونس الزومبي قاعد تلبس درع قاعد تلبس درع هذا الدرع هو ستايلي انا راح اخليه ستايلي لان فكرتي من زمان ودي اسويها فالدرع هذا هو ستايلي حد يسالني كل شوي ليش قاعد تلبس درع رجاء خليني ارجع لكم مع درع شكله مو حلو شبا. اليوم راح نلعب لعبة بيتس قيم جيم غير عن الالعاب اللي قاعد يصورونها اليوتيوبرات لانه اشوف يوتيوبرات واقع يصورون سيرفرات وقاعد مو سيرفرات يعني قاعدين يلعبون سيرفر ما لهم قاعدين ويبنون وما هالمره انا بلعب شيء غير هالمره بلعب اونلاين بلعب مع ناس وايد بدش، بذبح بلعب حرب واتمنى انكم تشوفون الفيديو الفيديو وايد يضحك وايد حلو ف شوفوا الفيديو كله، لا حد يشوف شويه وينحاش، شوفوا الفيديو كله، ولا تنسون <تصفيق> اللايك وسبسكرايب، اشتركوا بالقناة إذا ما كنت مشترك، وتفعلون زر الجرس والتنبيهات اللي هو عشان يوصل كل شيء أول بأول، كل جديد، باختصار كل شيء جديد راح يجي لكم، وراح تلقوا رابط التويتش مالي بالوصف، أتمنى أنكم تضيفون بالتويتش، وبس خليكم مع المكتب هذه إيش؟ هذه إيش أبو محمد؟ عندي ال شسمة هذه. ليش تصير؟ تس... ليش؟ كميرة؟ جي جي جي. هادي. صندوق. ش... في صفحات كثيرة تعال ادخل ادخل على الصندوق ادخل. في علامه كذا سهمان سهمان. أوه شنو هذا؟ تعال تعال تعال انزل تحت انزل تحت. ايه؟ إفتح الصندوق. تشوف علامه التهمان على اليمين اه تشوف صفحات أنا مرتب أم اللود. كل شيء له كل الاسلحة الشباب. حطوا كل شيء ما أسلحة. <تصفيق> و... والاسلحه اللي عندك في الصندوق الخاص حطهم تمام نبي نستفيد من كل شيء <تصفيق> شباب أخذ بلب انا خلاص انا لاعب انا يا انت يا الوسط لا تقعد تحت اه اوكي اضغط شفت عشان يزوم اي تعال تعال شوف بس دلوقتي. ما بدنا فايده ما بدنا فايده الزوم ما يصير اطقني ما يقرب ما راح يزيد ترى ما راح يزيد روب انت شوف مستحيل انا سويت هذه شوف هاي الثانيه الله ياخذك خلعتني آه. زي كذا عشان الزوم خلاص خلاص تعبنا يا ولد الله خلاص خلاص خلاص من ممكن؟ في احد يا الله غرينا هذا هذا واحد نفسنا لا 3 لا نفسنا هذا ولا والله قوي يعني لا لا لا استه ودي ايزي ايزي اكيد والله <شو> ما تدمج اصلا حتى ندفه نزل من عنده بس <shoot> نزل من عنده كان عنده السلام عليكم شباب شوف البنك وقف هو من قدري ما قاعد يدمج اصلا والله لا تفجرون هدوا هدوا طلقاتها لا تخلص تعال تعال من الصندوق تعال يلا أنا بس افجر ابوه داعش انا انا افجر شوفكم يتدمش يلا واحد هياك الله واحد يلا هجو يلا ااا يعني طقه شوف أبي، ابيكم ترموني <تصفيق> قرناد انت صح ما معي جرناده جيب جيب واحد بس خلاص لا شيء رشاش والله يلا ارموا معي يلا يا غبي تعال كسره هنا تعال كسره هنا اضبه هنا مو تضبه مره. من قدام هو البيت كله اصلا روح روح روح لا ما له دخل تضبه من <تصفح> والله. ها شفت ها شفت ها قلت لك تضبه طيب. من اليمين ما تضبه في النص قاعد ينزل تعال شوف الفندق انت ما عندي اكل ما عندي اكل والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله. واحد؟ محمد هذا واحد يطلق علي. هذا انا رميتك. مو انا ذا يا حمار. احلف في واحد قاعد يرميني. في واحد قاعد يرميني. في البيت في البيت فوق فوق في البيت في البيت قاعد يطلق. قاعد يشوفنا احنا كنريت صح؟ ايه ايه بموت فرفق قلوب. شباب وينكم؟ شباب؟ اسمع اسمع اسمع ما نسمع. انت اللي رميتني صح يا الوسخ؟ لا مونة والله في واحد جاي في واحد آه <تصفيق> <تصفيق> <Anybody mean? تصفيق> <ولا> علينا أوه ناخذ اغراضي خلاص في اسلحه وايد هناك بعد حق والله يا جماعه بخاطري أحفي واحد يلا يلا انا انا انا انا اما مشاري يلا مشاري ايش تسوي عند على 1800 في احد رماني زومبي مع رشاش اطلع سلاح ايش يصلح تطلعها؟ فوق <تصفيق> افا يا أكسر امم هيل هيل عشان ما تروح فيها هيل هيل لازم تهيل استخدم باندج كثير استخدم, استخدم. باندج استخدم ما يصير اخذ معلق عندي كل شيء لا بس باندج بس الباندج استخدم الباندج بس عندك باندج شفه شف الباندج سته عندك عندك منه سته شوف 25 شوف شوف لازم تستخدمها خمس مرات لازم تستخدمها خمس مرات ذيك تستخدمها خمس مرات شباب اموت اموت اموت اموت ايوه ولا لا واحد ورانا واحد ورانا اونلاين وضح في واحد والله وضح في واحد قول <تصفيق> والله اي والله ككك في في ناس في ناس في ناس مستبص تحسن تبرحته طع النكه كفو واش كفو كفو يا اله الدين اوه سياره مشدق اوه اوه اللي بالاربعه شت جنين عنده اي كي اكي قبل في الارضه سد <تصفيق> <تصفيق> ودي إقبل. الله يا ايه ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا سوري سوري سوري دبحكم. شباب. خلاص. شوف <تصفيق>